Їх знайшли співробітники Національного заповідника у 2019 році на Верхній хуртиці. Зараз науковці упорядковують території для майбутньої експозиції. Меморіал розташують поблизу реставраційного цеху, де зберігаються фрагменти цих кам'яних пам'яток. Лапідарі створюють у рамках спільного українсько-канадського проєкту зі збереженням мононіцької спадщини. Для огляду відвідувачів його планують відкрити вже наприкінці травня. Імовірно, до колекції з 15 об'єктів додадуть і фундамент присвяченого. 100 створення мононідської колонії Хортиця, котрий вчені знайшли цьогоріч у березні. Про це журналістам Суспільного повідомив директор національного заповідника Хортиця Максим Остапенко. Ми цей проект запустили разом з канадською стороною. В Канаді створена група, яка допомагає заповіднику Хортиця в збереженні реставрації і музифікації цих пам'яток. І от, власне, я думаю, що через місяць ми побачимо вже результат цієї роботи буде створено. Лапідарій, який покаже якраз колекцію збережених пам'яток, які зараз є на обліку в заповіднику. Вони стоять вже на обліку. Офіційна, як група зберігання камінь, і вони якраз покажуть цю історію хортицьких мінонітів.